لما شفناه صلبوه كأنه راحة الحياة خلصت الحياة قال لا الحياة أقوى من الموت طب ضروري نشوفها خلي الموت ما يجي ليا لتظل هي أقوى من الموت قال لا إذا في شيء أنت ما فيك تعمله بضل هو أقوى منك يعني أنت عم تتجنبه رب لم يتجنب الموت رب مات وقام ليقلنا هو أقوى من الموت مش هيك الموت رغم إله رهبة لا يخيفنا فيما بعد لأن الحياة أقوى من الموت المحبة أقوى من الموت بنشيد الإنشاد إختر يسوع إختر الحياة إختر وصايا الرب وعيش هيدي الثقافة مش بس هلأ عيشها إلى الأبد